Esimerkiksi automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä on yksi parhaista apulaisista. Järjestelmä huomaa edessä olevat esteet kuten vaikka autot ja joissain järjestelmissä myös jalankulkijat ja pyöräilijät. Törmäysvaroitus varoittaa ennen automaattista hätäjarrutusta. Tarkoitus on, että sen avulla kuljettaja itse väistäisi tai jarruttaisi. Jos törmäys on väistämätön, auto jarruttaa viime hetkellä osuman välttämiseksi tai siinä syntyvien vahinkojen vähentämiseksi. Automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä siis joko pysäyttää auton kokonaan tai ainakin hidastaa auton nopeutta ennen törmäystä. Jarrutus tapahtuu vasta aivan viime hetkellä, silloin kun kuljettaja ei enää pysty välttämään törmäystä. Näin vältytään turhilta hätäjarrutuksilta. Kerrassa on siis hienoa, jos sellainen autostasi löytyy. Jos ei löydy, niin varmista, että seuraavassa autossasi on. Mutta muista, ettei älykkäänkään turvatekniikka poista kuljettajan vastuuta.